يا مرحبا ترحيب بأقوى المعاني وأقوى التحايا من قصيد وتلاحي على أمي وأمي من لها خير شاني بنت الشيوخ الطيبين الكريمين بنت الكريمين يا مرحبا ترحيبي بأقوى المعاني وصلت من قصيد وجراحي يا مرحبا ترحيبي وأقوى التحايا من قصيد وتلاحين ضمي وأمي من لها خير شاني بنت الشيوخ الطيبين الكريمي ترحيبةٍ تنقال أول وثاني بك يا الغلايا ساكنة بشراي الشرايين وأبوك قليل شفعال المكانين نسلال أشراف راجحين لا الاشراف راجحين الموازين <تصفيق> قبيلتم بين القبايل تصاني معروفتم برجال عز النيامي يوم عبد الرحمن فخري لو بين العرب بالقدر والاصل عالي ونسل الاشراف على طول الزماني يا العالي دايم باصلك تباهي وتباهي بعيالك دروع حصاني من ذكرهم بالناس عز وسلاطين، من ذكرهم بالناس عز وسلاطين، حسن شجاع وشهم مد البناني، واحمد درع في الشدايد وفالي، وعبد الرحمن للوفا به معاني، فصل وحسن للمراد فالحساني رب الحساني الزن في عافيه معركهولي عليا لها فقد ثرايا مكاني سميره لها تشهد قلوب المحبين وهباه فيها الحزن ما اضرب مثالي عايشه فيها كل الحلى والدلالي حنان خذت كل الوصوف النبيله وزيال كل الوصوف النبيله جوهر الغاليه يا احلى البناتين <سؤال> اللي ما يلحق المقداح فيهم ملامس وعلى في الاشراف كل ابوهم سلاطين يا مرحبا ترحيب باقوى المعاني واقوى التحايا من قصيده وتلحين اقوى التحايا من قصيده وتلحين ####واش بدك <تصفيق>